Želite li vidjeti sve o Pekinezer pas je bundasti, dostojanstveni i graciozni psić koji voli svojeg vlasnika, ali ne preporučuje se svakoj obitelji, zašto? Zamolio bih te da podijeliš ove ovaj video na svojem Facebook profilu u pomoću tipkice Podijeli ispod videa jer mi to puno znači. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika Pekinezer pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakter Pekinezira izvrstan je za sve koji žele malog psića za stan. Naime, Pekinezer je kao što možete vidjeti iz samog imena dobio ime po gradu Pekingu i bio je odavnina ljubimac kineskih carskih obitelji. Radi se o psima koji se lagano prilagođuju u životu u stanu, nisu previše aktivni i nisu prezahtivni za održavanje, osim prekrasne duge dlake. Pekinezer psi su dobročudni, inteligentni, ljubomorni, tvrdoglavi, neovisni i ponekad agresivni. Rana socijalizacija za pekinezeri pasminu pasa je apsolutno neophodna kako bi se pas priviknuo na različite ljude, djecu, životinje i mjesta. Kako se pekinezeri ponašaju prema djeci? Iako ovaj pas voli svoje obitelji i ponekad je čak previše ljubomoran zbog toga, oni u pravu ne vole malu djecu koja ga previše maze. Pekinezeri vole samostalnost i ne toleriraju grubu igru. Mala djeca često znaju povući psa za uši, i rep i slično, ovi psi to neće tolerirati. Za više pogledajte video o najgori psi za djecu. Upravo zato bolje se slažu sa starijim osobama, posebno u mirovljenicima. Kako se ponašao prema strancima? Pekinezer pas jako je ljubazan prema svojim vlasnicima, ali s druge strane jako oprezan i subničav prema strancima. Ova karakteristika može biti prednost i nedostatak. Sašto je opreznost prednost? Pekinezari su psi koji vole lajati i zasigurno će vas obavijestiti na dolazak stranaca. Mnogi ih upravo zato koriste kao izvrsne male pse čuvare. Zašto je opreznost nedostatak? S druge strane opreznost podrazumijeva teže stjecenje prijateljstva, prekomjerno lajanje i nepovjerenje? Mnogi vlasnici ovih pasa imaju problema s lajanjem. Preporučujem vam svakako da naučite psa u dobi štenaca, naredbe, priče i tišina. Kako si ponašaju prema drugim psima? Ponašanje prema drugim psima i životinjama je slično kao i prema strancima. Iako prihvaćaju druge pekinezere, prema ostalim psima i životinjama nisu najbolji. Ako planirate imati druge životinje, svakako savjetujem izuzetno rano socijalizaciju pekinezera kako bi on prihvatio ostale kućne ljubimce u svoju kraljevsku grupu. Je li pekinezar agresivan pas? U pravilu nisu agresivni, ali potrebno je dobro se odnositi prema njima. Pretjerano maženje i povlačenje za uši, rep i slično, ovaj kraljevski psić neće tolerirati. Dakle, agresivnost im nije prirodno ponašanje i ako je vaš pas agresivan tada negdje ga riješite. Druga karakteristika, koliko dugo živi Pekinezer pas? Pekinezeri žive 12 do 15 godina. Jesi li podijelila video s prijateljicama? Ako ne još stigneš, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Treća karakteristika, kako dresirati pekinezera? Dresura pekinezera nije najlakša za početnike iako su ovi psi izuzetno pametni, zašto? Naime, oni su samostalni i često će izazivati autoritet vlasnika. Uspješna dresura pekinezer psa zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, postupnost, poštovanje i autoritet i poslastice i pohvale. Nikako nemojte pribjegavati oštim metodama treninga jer će pas izgubiti svaku želju za treningom, a moguće je da će postati agresivan. Dresura pekinezira psa mora se temeljiti na međusobnom poštovanju. U svakodnevnom životu s pekinezerčićem gledajte njegova ponašanja i ne gradite ga kada napravi nešto dobro. Također budite kreativni i navedite psa da sam napravi ono što želite imat ćete puno uspjeha. Također činjenica koja pomaže kod resuru Pekinezera je da imaju jednog vođu kojemu slodanje do kraja svojeg života. Četvrta karakteristika, briga. Pekinezer pas nije atletski tip te nema preveliku tendenciju za fizičkom aktivnosti, ali voli sudjelovati u psećim sportovima. S druge strane prekrasna velika dlaka zahtijela barem 1 sat češnjenja tjedno. Peta karakteristika, težina. Pas Pekinezer težak je oko 3.2 do 6.4 kg. Šesta karakteristika, visina. Pas Pekinezer visok je oko 16 do 23 cm. Oni su jedna od najmanjih pasmina pasa na svijetu. Sedma karakteristika, jesu li skloni bolestima. Ovi psi nemaju nikakvih karakterističnih bolesti i spadaju u izuzetno zdravu pasminu pasa. Ipak zbog slug slatkog izgleda s malom njuškicom oči su im otvorene pa pripazite da u okolini nema sredstva koje nadražuju oči te predmeta ne se može ugosti. I osma karakteristika, hrana za pse. Odabriom kvalitetne hrane za pse, vaš će psić biti lijep i zdraž. Zbog slabe potrebe za fizičkom aktivnosti pripazite na unos kalorija kako psić ne bi postao pretio. Također, pas bi trebao konstantno imati pristup svježoj vodi. Kada slovi psi dobar izbor za vas? Pekinezer psi su dobar izbor ako tražite mirnog i inteligentnog psa, malog psa čuvara i psa za stani kuću. Pekinezaš psi nisu dobar izbor ako želite psa koji će se idealno slagati s drugim psima, je dobar za djecu i ne laje. Slijede slike Pekinezera. Slika štenca Pekinezera. Slika odraslog Pekinezera. Slika starijeg Pekinezera. Tako je ukratko, radi se o lijepom malom kućnom psu koji nije najbolji za djecu, nije previše aktivan i ima jednog vlasnika koji mu je odan, kojeg sluša i štiti.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 U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!